Szia! Anamé vagyok, szakértő és a Karma Killer Joga megalkotója. És azért szólok most hozzád, mert nagyon fontos az, hogy tudatosítsd az erődet. És rögtön szeretnék eloszlatni egy félreértést. Ez a videó arról szól, hogy szeresd magad. Azért, mert sokszor rá szoktunk jönni arra, hogy nehéz reggel fölkelni, hogy motiválatlanok vagyunk, hogy úgy érezzük, hogy az életünk nehézségeiben nem merünk beleállni, mint inkább meghátrálnánk. Sokszor úgy érezzük, hogy, hogy önbizalomhiányosok vagyunk. Olyan, mintha az erőnkkel a kapcsolatunk nem lenne mindig tökéletes. És hidd el nekem, hogy ez rendben van. Hidd el nekem, hogy bárhol vagy most az életedben a lehető legjobbat hozott ki magadból. Azért, mert ez nem fejbendől el, hogy hogy állsz az erőthöz, nem a gondolatok szintjén, nem agyalásból jön ez az erő. Ez az erő ott lakik a testünk középvonalában, a csakraink erejéről van szó, amik energiaközpontok. Rajtad áll, hogy ezt az energiát hogyan tudod használni. És konkrétan az erőhöz is tartozik egy energiaközpont, ezt pedig úgy hívják, hogy köldök csakra. Azt a félreértést szeretném eloszlatni, hogy a csakrák azok elméleti, régi, filozófiai, kultúrtörténeti dolgok. Dehogy is? A csakrák csodálatos eszközt adnak ahhoz, hogy az életedet itt és most a lehető legboldogabban, legjobban, a legmagasabb energiaszinten élt, Hogy azokat a problémáidat, amiket. Fejben nem tudtál megoldani, azáltal, hogy állandóan futtatod őket negatív gondolati körökben, hogy ezeket a problémákat az életet területén, ezeket a kihívásokat újult erővel, frissen, egyszerűen megold. Ezek, ezekhez én mindig azt javaslom, hogy érdemes csakra specifikusan gyakorolni, azaz megtalálni azt az életterületet, amivel dolgoznod kell. Ezt általában az ember tudja, hogy mi az a terület, jelen esetben például az erő, az erőhöz való viszonyod. És ha ez megvan, akkor érdemes eh, dolgozni nem fejben, nem gondolkozással, nem elméletben, nem filozófiával, hanem igenis gyakorlatban egyszerű légzésekkel és mozgással, olyan gyakorlatokkal, amik kimondatan erre a területre hatnak. A recept nagyon egyszerű. Van hét csakránk, és az életünk teljessége felosztható hét életterületre. És... Amikor a csakraid jól működnek, akkor az életednek ezek a területe is jól működnek. Úgyhogy bármi is van jelenleg az életedben, az erővel kapcsolatban, az erőddel kapcsolatban, bárhogy is néz ki az életed ezen a területen, van egy jó hírem. Ha elkezdesz dolgozni a köldök csakrával, akkor visszanyered az erődet, rátalálsz az erődre, tudatosítod magadban az erődet. És egészen egyszerűen elkezd az életedre is kihatni ez, elkezd változni ez az életterület, mivel energiához jut. És ezt az energiát otthordod magadban. Ez a tiéd csak vissza kell nyerned. Úgyhogy azt szeretném kérni tőled, hogy neved adottnak, hogy az erőddel kapcsolatban, az erőd megélésével kapcsolatban nehézségeid vannak, és ha ez így lenne, akkor pedig ne magad miattuk. Azért, mert ez az állapot változtatható. Egy olyan eszközzel, ami a csakra-specifikus gyakorlás. És hogy mit is jelent a köldök valójában, hogy milyen életterület tartozik a köldök csakrahoz. Ide tartozik a vitalitás, ide tartozik a régi e, jogairatok szerint, ide tartozik az egészség. És ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen a jelenlegi orvostudomány is e, ezt látja, mert a, ide tartozik a Bélflóra, ide tartozik a, az immunrendszer, aminek a nagy része a bélben található. Ez a testünk középpontja tulajdonképpen energetikailag. Ide tartoznak még az emberi kapcsolataink is, mégpedig a köldök, mint egyfajta köldökzsinor, összeköt minket másokkal. De az, hogy ez a kapcsolódás milyen jellegű, az Arról szól, hogy a köldögcsakránk milyen állapotban van. Hogyha a köldögcsakránk alul működik, akkor jellemzőek lesznek ránk azok az emberi kapcsolatok, ahol a másik ember elnyom minket. Ha pedig túlműködik, akkor túl fog tengeri az életünkben a düh, és az attól való félelem, hogy esetleg mások elnyomnak minket, és ezért már eleve agresszívan lépünk be egy helyzetbe. Ez egy állandó, serkented, bekapcsolt adrenalinnal fűtött állapot. Ha belegondolsz, egyik sem jó, mert ennek a csakrának van egy optimális működése. Amikor ez a csakra optimálisan működik, akkor az emberi kapcsolatainkban megélhetjük az egyenrangú, tisztelet, tehát adó, kölcsönös, egymás segítő kapcsolódásokat. Úgyhogy, ha ilyen kapcsolatokat, ilyen kapcsolódásokat keresel az életedben, és jelenleg ez még nincs meg, akkor érdemes dolgoznod ezzel a területtel. Ide tartozik még a motiváció. Az a belső tűz, ami előre viszi az embert. Ide tartozik az önérvényesítés, sőt, ide tartozik a karrier. A karrier az a hivatásunknak az a része, amiben a világban meg tudjuk élni a sikereinket, amiben, amivel előre tudunk jutni, amivel el tudjuk élni a terveinket, a céljainkat. Úgyhogy, ha figyeled, akkor ez eléggé összetett, de mégis ugyanarra a tüzes minőségre vezet vissza hogy van bennünk egy tűz, ami szeretne megnyilvánulni itt a világban, ami szeretné, hogy megnyíljanak előttünk azok az ajtók, ahol szeretnénk belépni, hogy elérjük a céljainkat, hogy motiváltak legyünk, hogy kiteljesedjünk. Úgyhogy, ha te is vágysz erre az energiára, akkor találkozunk az élő kurzuson. És szeretnék neked mesélni még egy kicsit arról, hogy az én viszonyom milyen a köldök csakrával, hogy honnan indultam és milyen nehézségeket küzdöttem le, miközben kidolgoztam a karmakilára joga módszerét. Ahogy beszéltem a köldökcsakráról, látszik, hogy ide tartoznak az egyenrangú kapcsolatok. Én nem egy ilyen helyzetbe születtem bele, hiszen a karmikus lenyomatok befolyásolják azt, hogy milyen családba születünk. A csakra a karma tároló helyei, úgyhogy attól függően, hogy mit hozunk magunkkal energetikailag, attól függően választunk magunknak családot. Nekem ez a terület nyilvánvalóan alulműködött. Én egy bántalmazó családba születtem, egy súlyosan bántalmazó családba, és már eleve súlyos betegen. Úgyhogy ki is pipáltam tulajdonképpen a köldök csakrának, az egészséghez és az egyenrangú kapcsolatokhoz tartozó részét. És ráadásul én 74-ben születtem, és akkor az orvostudomány ott tartott, hogy bármilyen kis köhögésre vagy vagy hőemelkedésre, azonnal uh, antibiotikumot írtak föl. Akkor még nem vizsgálták a bélflórát, nem tudták, hogy az antibiotikum erre károsan hat, és mivel már eleve súlyosan betegen születtem, és egyre betegebb lettem, nagyon sok antibiotikumot szedtem be. Nyilvánvalóan ez is pont ezt a területet támadja. Uh, utána a vészővastagbérgyulladásom lett, uh, betegségem, ami szintén az immunrendszert... Uh, Érinti, ami ehhez a területhez tartozik és végül leálltak a veséim is. Emellett még számtalan más betegségem is volt, de a lényeg az, szerintem ennyiből kiderül, hogy a köldök a működése, az emésztéstűze, az egészség, a vitalitás, az, a, abban én nem voltam a topon. Egészen addig még végül kerekesszékbe kerültem, egy géptartott életben, félig megvakultam, vagy hát szinte teljesen. Úgyhogy tulajdonképpen ez volt az az állapot, ami megmutatta azt, hogy nálam ez a belső erő hiányzik. Hiányzott ez a belső erő, ez a... a határok tisztelettel kapcsolataimból is. Egy bántalmazó e, házasságban menekültem a bántalmazó családomtól. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon-nagyon e, sok kihívást tartogatott számomra ez a csakra. De van egy jó hírem, hogy mind ez visszafordítható. Hogy megtaláltam a, azt a párkapcsolatot, amiben végtelenül boldog vagyok, azt az egyenrangú kapcsolódást. Megtaláltam ugyanezt a kollégáimmal is. Az életem minden területén. Megtaláltam azt az egészséget, amit már sokkal több, mint az, hogy a laborleleteim rendben vannak, és tökéletesen egészséges vagyok ezek szerint, hanem megtaláltam azt a tüzet, ami igazán segít kiteljesedni az életemben. Úgyhogy ezek a csakra gyakorlatok hatnak. És hogy nekem nagyon-nagyon sokat jelent az, hogy ezt a földi kalandot itt átélhettem és sikerült, hogy újjáalkossam tulajdonképpen ezt az energiaközpontot, hogy minden, ami gátolt ezen a területen, azt le tudjam tenni. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy egy pillanatig se gondolkozz tovább, találj rá te is a saját erődre, találd meg a kulcsot a köldök csakráthoz, és kezdj el dolgozni a gyakorlatainkkal. Ha tetszett ez a videó, akkor tarts velem a következő videómban is, amiben arról beszélek, hogy miután tudatosítottad magadban az erődet, hogyan tudod megélni a teremtő erődet, hogyan tudod kiteljesíteni a lehetőségeidet? Köszönöm szépen, hogy meghallgattál! Isten áldjon!